الرحمن الرحيم اهلا بكم مع قناه خالة كمبيوتر اديوكيشن طيب الوصف كتير اوي مننا كان بيعمل الفيديوهات وينزلها كده لا كان بيكتب لا وصف ولا عنوان ولا علامات ولا اي حاجه لما اتطورنا شويه عرفنا ازاي نعرف نكتب عنوان ولما اتطورنا اكتر عرفنا ازاي نعرف نكتب وصف وبعد كده ازاي عرفنا نعمل علامات بس معظم العنوان والوصف والعلامات اللي احنا بنعملهم بنعملهم على مزاجنا المفروض يا جماعه نعمل الكلام ده على هوا اليوتيوب لان اليوتيوب ده زي ما قلتلكوا عباره عن اله هو بيح... انت بتكتب انت بتحط الفيديو بتاعك وبتحط فيه كلمات مفتاحيه وبتحط فيه علامات وبتحط فيه وصف وبتحط فيه عنوان هو بي... هو بيصنف الفيديو بتاعك وبيحطك في القوايم بتاعت الح... يعني بيحطك وينظمك في القوايم بتاعت الفيديوهات اللي موجوده على منصات اليوتيوب يعني انت لو بتتكلم في طبخ بيحطك على منصات طبخ طب لو العنوان بتاعك او الوصف بتاعك او العلامات بتاعك قويين بتبقى او من اول عشر فيديوهات في البحث طب لو وسط بتبقى في النص طب لو بتبقى يعني تعبانه بتبقى في الاخر فما بتشافش تمام فكل العنوان والوصف والعلامات كل ما كانوا قويين كل ما كان الفيديوهات بتاعتك بتترشح وبتقترح عند الناس وبيخش وبيخش في محركات البحث وبيجيب لك مشاهدات اكتر بدون أي ما تطلب من حد حاجة. تمام؟ طيب عشان نفهم الوصف كويس أنت كل واحد بيعمل في الوصف إيه عبارة عن موضوع إنشاء أو تعبير وبيحط هاشتاجات وهو مش عارف هو بيحط إيه على أساس إن هي في محركات البحث أو آه بيروح يجيب لي حاجات من ويكيبيديا اللي هو اللي هو كل المعلومات أو من جوجل يحط معلومات ويحطها ياخد كوبي ونفست لا يا جماعة الكلام ده مش مظبوط. أنت أول حاجة بتبص علي عليها في الوصف تحت كده بتلاقي عدد الاحرف بتلاقي 5000 حرف هو بيقول لك لازم تحط لي في الوصف 5000 حرف ومش شرط تحط خمسه 2000 3 4000 3000 3000 حرف 3000 حرف في الموضوع بتاعك 3000 حرف او 2000 حرف او فوق يعني لازم فوق ال1000 ما تحطليش حرف وتقول لي هو ده الوصف مش هيجيب لك الوصف الصحيح ولو رحت على التيوب بادي هتلاقي العلامه صفر فوق ال 2000 أو التلاتة يعني مش شرط برضه تعمل 5000 حرف فوق ال 2000 أو التلاتة هتلاقي الوصف معاك بقى كويس وقوي تمام بس انت في الوصف لازم تتكلم في الفيديو بتاعك الوصف ده عبارة عن السي في بتاع الفيديو بتاعك فلازم تكتبه كويس فنمرة واحد أول حاجة في الوصف انت بتنقل العنوان بتاع العنوان بتاعك أول حاجة في الوصف وخير دليل عن الوصف بتاعك ودي نمرة واحد بتنقل العنوان بتاعك يعني بتاخد العنوان اللي انت حطيته كده في الفيديو كوبي وتحطه في الوصف بيست دي اول حاجه في الوصف ثاني حاجه في الوصف تشرح شرح مبسط عن الفيديو بتاعك بيتكلم عن ايه بتتكلم عن طبخ بتتكلم عن شرح بتتكلم عن اي حاجه بتتكلم في الفيديو بتاعك ما تنقل حاجه من حد انت اتكلم عن بنفسك عن الفيديو بتاعك تمام بس اتكلم لغه عربيه صحيحه لو انت بتتكلم بالعربي لغه عربيه صحيحه لو بتتكلم الانجليزي الانجليزي يكون صحيح بتاعك تمام؟ يعني ممكن تشرح الوصف بالعربي وبالانجليزي مفيش مشكله بس المهم ان هو يكون فيه حروف يعني يكون على قد الحروف طب بعد دي ثاني حاجه ما بتشرح الوصف تمام؟ ثاني حاجه بتحط بعض الكلمات المفتاحيه تمام بتاع خمس كلمات مفتاحيه عشر كلمات مفتاحيه بعديها بعدها في الوصف دي نمره ثلاثه احنا قلنا نمره العنوان ثاني حاجه الشرح تالت حاجة الكلمات المفتاحية، رابع حاجة بتحطها تمام الروابط، الروابط دي مهمة جدا جدا جدا جدا في الوصف، الروابط زي ايه؟ تمام؟ اسم القناة بتاعتك، آه اسم اليوتيوب ال ال اليوتيوبر ال ال ال التويتر بتاعك، التيك توك بتاعك، الفيسبوك بتاعك، الانستجرام بتاعك بتحطهم بالترتيب تمام؟ دي خمس حاجة أو رابع حاجة، تمام؟ النقطة اللي بعد كده يا جماعة تمام؟ ان انت بتحط جميع الفيديوهات بتاعتك لينكات الفيديوهات بتاعتك كلها علشان الناس تعرف لينكات الفيديوهات بتاعتك كلها يعني من اول فيديو لو الفيديوهات بتاعتك قليله بتحط من اول فيديو ليك لغايه اخر فيديو انت حطيته اللي هو قبل الفيديو اللي انت بتحطه ده تمام لينكات الفيديوهات بتاعتك بعد ما بتحط كل الكلام ده تمام الوصف بتاعك بيبقى جاهز كده على ان على الشرح اللي هو اللي هي الهاشتاج بتاعك تروح اعمل الهاشتاج بتاعك تكتب اسم القناه بتاعتك وممكن تكتب اسم ايه العنوان تاني عن طريق الهاشتاج بحيث يبقى ايه ممكن اللي يبحث عندك يبحث بالهاشتاج. وكده الوصف بتاعنا يبقى انتهى وراح بطريقه صحيحه. تمام؟ طيب تيجي نشوف الكلام ده عملي؟ يلا بينا نشوف احنا كده يا جماعه على جهاز الموبايل زي ما انتوا شايفين. احنا كده المره اللي فاتت قلنا ازاي نعرف نكتب العنوان كتبناه طبعا من الفيديو وسطبناه فنزل على الفيديو على طول من غير ما نكتبه. طبعا الوصف زي ما انتوا شايفين تمام؟ هنيجي يعني لو إحنا بصينا في الوصف كده هو لو إحنا نزلنا تحت هتلاقوا خمس تلاف دي معناها يعني خمس تلاف حرف تمام؟ أنت بتحاول زي ما أنا قلت لك يا بتعملها خمس تلاف يا بتعملها أربعة تلاف وشوية من الشرط الخمس تلاف كلهم بس ما تعملش أزيد وما تعملش قليل أو يعني فوق ألفين ثلاثة يعني ممكن تعمل ألفين حرف ثلاثة تلاف حرف أربعة تلاف وشوية ما فيش مشكلة المهم الوصف يكون مليان بس مليان في الصح مليان في شغلك اول حاجة كده هتلاقي كيفية عمل تورتة الايس كريم فاول حاجة احنا بننقل العنوان تمام اول حاجة انت بتعملها بتقف بتقف كده وبتعمل ايه تحديد الكل وبتقول له نسخ وبتيجي تحط هنا لزق طبعا عشان كاتب الوصف وكاتب كل حاجة فيه فانا ايه هقول له لزق اهو انا كاتب كيفية عمل تورتة الايس كريم وزيك عن طريق كذا طبعا ايه تاني حاجة بتعملها اللي هم الموضوع الانشائي اللي هو خمس سطور يتكلم في الموضوع فانا كتب لك خيفية عمل طورة الايس كريم اللي هو العنوان زلك عن طريق بعض الكريم شانتي بتعمل الفواكه والفراولة والمانجا والمقادير عبارة عن كذا كذا كذا بتقول اللي انت عايزه فاخر حاجة بتقول لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات تاني حاجة بنقول الكلمات المفتاحية كلمة المفتاحية يعني ايه بنقول نفس جمله البتاع بس بنحورها يعني مثلا كيفيه او دي اول كلمه افتتاحيه كيفيه عمل بنعمل بس الاول ايه انتر تاني يعني عشان يبقى في فصل ما بين ده وده كيفيه عمل تورتت الايس كريم نكتب اللي جنب الكلمه اللي بعدها ازاي تقدر تعمل تورتة ايس كريم. كل دي كلمات مفتاحية. تمام? نمرة تلاتة. نمرة تلاتة. تمام? عمل تورتة ايس كريم. تمام? نقول تاني ايه? مثلا يعني. كيفية عمل تورته ايس كريم. مثلا آه ايس كريم ايس كريم تورتة الفين واحد وعشرين. كل دي كلمات مفتاحية. تمام? ولو هنكتفي. ولو هنكتفي بايه? بالاربعة دول او نحط عليهم خمسة مفيش مشكلة. نقول ان اول حاجة العنوان وتاني حاجه موضوع التعبير تالت حاجه الايه؟ تالت حاجه هنتكلم عن الروابط رابط الفيسبوك ورابط اللي اه هو تالت حاجه رابط الفيسبوك ورابط الماسنجر ورابط الانستجرام ورابط رابط التويتر وبعدين رابع حاجه الروابط بتاعتك الروابط اللي هي الفيديوهات بتاعتك طيب انا عشان ايه انجز عشان لو انا قعدتك انت هياخد وقت فانا هروح لفيديو تاني ان انت ممكن لو انت كاتبهم في فيديو تاني هتروح تعمل حاجة صغيرة تمام انت مثلا مثلا يعني هتروح على الفيديو ده القديم بتاعك انا بتكلم لو في حالة ان انت مش كاتبهم لو انت كاتبهم تكتبهم انا ده الوصف اللي انا كاتبه تمام اهو ادي القناة بتاعتي اهي مثلا هنقعد ايه هنقول مثلا مثلا نقول له تحديد الكل واخد نسخ تمام واروح على الفيديو واروح على الفيديو اهو اللي انا بحمله انا بس عشان انجزلك وقت تمام تمام واجي اقف هنا اهو واقول له انتر تمام واخد انتر تاني واقول له ايه كليك يمين لكي يمين كده. وأقوله له لازم. كده بينزل لي كل حاجة كل حاجات الوصف الوصف بتاع الفيديو اللي فات. يعني بيأ بيأ انا كده خدت نسخة من الوصف بتاع الفيديو اللي فات اللي انا كاتبه عندي حطيته عشان بنجز وقت بس. هو دلوقتي حالين بينزل. كده الوصف نزل. تمام? نمسح بقى ايه? نمسح من اول هنا. عشان خاطر ايه ده بتاع الفيديو اللي فات فنمسح حاجات الفيديو اللي فات ونسيب الروابط لان الرابط انا ببسبب ايه مسيفها يعني ثانيه واحده بس طيب كده يا جماعه انا نقلت الروابط كده زي ما احنا قلنا الوصف كتبنا فيه الكلمات المفتاحيه ورينا الروابط ادي رابط بتاع القناه بتاعتي وادي رابط الفيسبوك وادي رابط الانستجرام. تمام ااا آه وفي نفس الوقت التويتر والتويتر والفيزي... والتيك توك ما بحبش احطهم يعني تمام لان ما عنديش تفاعل عليهم كتير طيب بقيه الروابط اللي احنا قلنا عليهم ادي روابط الجواب ال... بتاعتي من اول فيديو اللي انا عندي بتاع 50 فيديو اهو جميع الفيديوهات بتاعتي منزلهم تمام زي ما انتم شايفين تمام فيديو فيديو بكتب اسم الفيديو وبحط الرابط بتاعه اسم الفيديو والرابط بتاعه الروابط دي مهمه جدا لان هي دي السي في وهو ممكن يجي يزود لك عدد المشاهدات من الروابط دي لان كل ما اي لان في حد ممكن ما الفيديو بس يشوف الوصف بتاعك فلو هو لما حبش يشوف الفيديو حب يشوف الوصف بتاعك وشاف الوصف بالمنظر ده يعرف ان انت محترف فما يعرف ان انت محترف يدوس على اي فيديو لما ممكن ما يعجبوش الفيديو اللي هو شغال ويعجبه فيديو من الفيديوهات بتاعتك فبالتالي يدوس على اي رابط من دول ويعمل لك مشاهده في فيديو انت ما كنتش متوقع ان حد يتفرج عليه وممكن يجي عليه مشاهدات زياده كمان طيب احنا بمجرد ما خلصنا رابط الفيديوهات تمام طيب. آه نيجي بقى ايه نكتب ايه هنكتب مثلا ايه الهاشتاج بتاعنا الهاشتاج بقى اللي هو اخر حاجه تمام طيب. انا كنت كاتب هاشتاجات ثانيه انا هكتبها قدامكم اهي هنقول ايه هاشتاج عاملين علامه الهاشتاج تمام وبعدين بنروح كاتبين ادي كيفيه وبين الهاشتاج شرطه عمل وشرطه تمام تت وبعدين شرطه الايس كريم تمام? وبعدين تحتيها الهاشتاج واسم القناة بتاعتي. لو جينا بصينا هنا هنلاقيني اني كاتب تلاف تسعمائة وعشرين حرف. شوفي بعد كل اللي انا كتبته ده تلات تلاف تسعمائة وعشرين حرف. وبكده انا كده خلصت الوصف بتاعي. واتمنى كل حلقة عجبكم. اتمنى يكون الحلقه عجبتكم يا رب كون الحلقه عجبتكم واكون عند حسن ظنكم وان شاء الله انتظروني الحلقه الجايه في العلامات او الكلمات المفتاحيه الحلقه الجايه برضو مهمه جدا جدا جدا في محركات البحث فخلوكي معايا وخلينا احنا بنكمل السلسله عشان قنواتنا تجيب مشاهدات عاليه بدون مساعده من حد فان شاء الله باذن الله خليكم معايا وانتظروني الحلقه الجايه في العلامات شكرا